الأشعة فوق البنفسجية إحدى الإشعاعات التي تنبثق من الشمس وهي أشعة غير مرئية تصل هذه الأشعة إلى سطح الأرض بنسبة قليلة ومفيدة للنمو وإنتاج فيتامين دي وكذلك تستخدم في الطب لعلاج الصدفية والبهاق وبعض الأمراض الأخرى ولكن التعرض الزائد للأشعة فوق البنفسجية له مخاطر كبيرة على الحياة في الأرض منها الإصابة بسرطان الجلد وإعتام في العين ونقصان وخلل في السلاسل الغذائية ولهذا أنعم الله علينا أن أوجد لنا ما يسمى بطبقة الأوزون التي تحمينا من هذه الأشعة والموجودة في الغلاف الجوي في الأرض وتحديدا في طبقة الستراتوسفير فما هي هذه الطبقة؟ طبقة الأوزون هي غاز من ثلاث ذرات أكسجين تكونت في طبقة الستراتوسفير حيث تعمل الأشعة فوق البنفسجية على تفكيك جزيئة غاز الأكسجين إلى ذرات منفردة تتفاعل هذه الذرات المنفردة مع جزيئة غاز الأكسجين الأخرى التي لم تتفكك ويتكون بذلك غاز الأوزون الذي بدوره يعمل على امتصاص الأشعة فوق البنفسجية وحماية الأرض والحياة عليها يوجد الأوزون بنسبة عالية في مناطق خط الاستواء حيث تكون أشعة الشمس عمودية وقوية، ثم قام العالم البريطاني ديبسون بقياس كمية غاز الأوزون في الغلاف الجوي، وساعدت قياساته العلماء في تقدير كمية الغاز التي يجب أن توجد في الجو، وهي 300 ديبسون. حيث استخدمت البالونات والأقمار الصناعية والصواريخ في قياس نسبة الأوزون. وفي المقابل فإن ثقب الأوزون أو بمعنى أصح نقصان سمك طبقة الأوزون يتكون سنويا في القارة القطبية الجنوبية حيث يتكون غازي البروم والكلور في فصل الربيع الذي يتفاعلان مع غاز الأكسجين مانعين تكون الأوزون دعونا نعرف كيف بدأت قصة ثقب الأوزون عندما ازداد إنتاج الثلاجات في العالم وكان يستخدم بها غازات ضارة كالأمونيا للتبريد ولأن هذا الغاز قد يتسرب ويؤذي أفراد المنزل بدأ الكيميائيون البحث عن مبردات أكثر أمرا وكان العالم توماس ماجلي قد حضر أول مركبة الكلورو فلورو كوربون. هذه المادة مكونة من الكلور والفلور والكربون، وبسبب كون هذه المادة غير سامة بدت وكأنها مبردات مثالية استخدمت في الثلاجات والمكيفات كما استخدمت في تصنيع البوليمرات وفي دفع الرذاذ من علب الرش وبعد مده من الزمن اكتشف العلماء عن وجود مركبات الكلوروفلوروكربون في الجو ووجدوا انها تزداد عاما بعد اخر حتى وصلت مستوى عال في سنه 1995 ميلاديه لكنها لم تكن مصدر قلق للعلماء لانه كان شائعا عنها انها امنه للبيئه ومستقره ولا تشكل اي خطر وبعد ان لاحظ العلماء تناقص سمك طبقه الاوزون وازدياد كميه الكلوروفلورو تساءلوا عن وجود علاقه بينهما ادت لهذا التناقص وبعد الدراسه وجدوا ان الاشعه فوق البنفسجيه تقوم بتفكيك ذره الكلور من الكلوروفلورو وهذه الذره تتفاعل مع غاز الاوزون وتفككه الى غاز اكسجين وأكسيد الكلور وبهذا تكون قد دمرت غاز الاوزون الذي يحمينا من الاشعه فوق البنفسجيه ولان تناقص الاوزون امر خطير فقد اجتمعت دول عده في مونتريال بكندا من بينها المملكه العربيه السعوديه واصدر ميثاق مونتريال الذي يحتم انهاء استعمال المركبات التي تضر بطبقه الاوزون ووضع قيودا لاستعمالها حيث تراجع الاستهلاك العالمي لمركبات الكلوروفلوروكربون بعد هذا الاتفاق الا ان نسبتها فوق القاره المتجمده الجنوبيه لم تتقلص مباشره وتوقع العلماء ان تعود طبقه الاوزون الى وضعها الطبيعي في عام 2050 واخرون حسب النماذج الحاسوبيه توقعوا عودتها عام 2068